Video, prezent controversat la întâlnirea dintre Liviu Dragnea și Muguris Răzcu. La ora transmiterii acestei tiri are loc o întâlnire de gradul 0 între reprezentanții coaliei de guvernare i-conducerea benzii Guvernatorul BNR I. Muguris prim-vice-guvernatorul BNR. Florin Georgescu au ajuns în biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaților. La întâlnire participi premierul Viorica Dencil, dar și ministrul de Finanie, Eugen Teodorovici. O prezent surpriză la această întâlnire este cea a lui Darin Scolleco, consilier al premierului Viorica Dencil. De asemenea, la întâlnire participă economistul Cristian Socol.